بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبة في الله كيف نتدبر القرآن في رمضان هناك فرق كبير جدا بين الحفظ وبين التدبر فالحفظ أيها الأحبة نحن تعودنا أن الإنسان الذي يحفظ القرآن بمجرد أنه تمكن من إعادة أو تكرار ما يحفظ نعتبره أنه وصل إلى القمة وهذا الشيء غير صحيح المطلوب منا أن نتدبر القرآن هناك آيتان في القرآن العظيم أفلا يتدبرون القرآن في سورة النساء وآية أخرى أيضا أفلا يتدبرون القرآن في سورة محمد إذا هذا امر من الله ان نتدبر القران. والقران متى نزل؟ نزل في شهر رمضان، شهر رمضان الذي انزل فيه القران. فإذا هذا الشهر الكريم ايها الاحبه يمكن ان يكون مناسبه رائعه جدا للتدبر. نحن تعودنا ان نختم القران في رمضان او ان نقرا كل يوم جزء جزء في رمضان. ولكن أنا أريد اليوم أن نتدبر القرآن في رمضان أريد موضوع التدبر لماذا أحبتي في الله <تصفيق> لأن التدبر هو الذي يجعلك تستيقن بوجود الله تستيقن بالآخرة تستيقن بالموت تستيقن بالجنة والنار تستيقن بلقاء الله يعني مثلا سيدنا ابراهيم اخذه الله في رحله كونيه قال تعالى: وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. اذا اليقين يحتاج لرؤيه لا يحتاج لتكرار وحفظ يحتاج لرؤيه وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. نظر إلى النجوم نظر إلى الكون تأمل وتفكر وأصبح أكثر يقينا حتى إن سيدنا إبراهيم لم يكتفي بما أنزله الله عليه من صحف كان بإمكانه أن يقرأ هذه الصحف وانتهى الأمر لا كان يريد اليقين يريد اليقين من خلال مثال عملي، من خلال تجربة عملية، قال ربي أرني كيف أحيي الموتى. إذا سيدنا إبراهيم وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذا كان هذا النبي الكريم وهو خليل الرحمن عليه السلام كان يطلب أن يطمئن قلبه، أن يرى معجزة، أن يرى شيء أمامه يحدث يدل على قدرة الله ليستيقن، إذا نحن ينبغي أن نقتدي بهؤلاء الأنبياء الكرام، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ذهب في رحلة كونية ليلة الإسراء والمعراج النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفكر في خلق الكون القرآن العظيم فيه أكثر من ألف آية تتحدث عن الكون والجبال والبحار والطبيعة والمخلوقات وخلق السماوات والأرض طيب لا يكفي أن تقرأ يعني عندما يقول الله لك مثال أخي الحبيب أنا أعلمك آلية التدبر عندما يخاطبنا الله ويقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت والله لو كررت هذه الآية مليون مرة لن تدرك أسرار الإبل إلا إذا درست هذه الكائنات وتعرفت على ما كشفه العلماء حولها فإذا الله عز وجل يأمرك أن تنظر في خلق الإبل ثم أنت تكرر طيب وبعد ذلك ما الذي يحدث لا شيء تجد إنسان يحفظ القرآن كاملا ولكن لم يحدث لديه اليقين والثقة بالله وأن يطبق ما جاء في القرآن ولم يرى عظمة الله عظمة الله ترى في خلقه أن تدرس هذا الخلق قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق أنا إذا لم أدرس علم الأحياء البيولوجي ولم أدرس الهندسة الوراثية ولم أدرس آلية عمل الخلية كيف تعمل هذه الخلية كيف يعمل هذا الشريط إن اي الشريط الوراثي كم فيه من معلومات مليارات المعلومات فيه التعقيد المذهل في تكون الجنين عندما يتطور من مرحلة إلى مرحلة خلية واحدة ملقحة تتحول إلى أكثر من مئة مليار خلية خلال تسعة أشهر طيب هذه الظاهرة أنا أحتاج أن أراها وأدرسها لذلك عندما أدرس كيف يتشكل هذا الجنين وكيف تنشأ هذه الأعصاب والعضلات وكيف يتشكل القلب والدماغ والسمع والبصر أنا عندها أخي الحبيب ادرك معنى قوله تعالى: فلينظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق. الله عز وجل يامرني ان انظر مما خلق هذا الانسان. اذا التدبر يحتاج الى اعجاز علمي، واعجاز لغوي، واعجاز نفسي وكل انواع الاعجاز التي يحتوي عليها القران. إذا كنت ستقرأ مجرد قراءة أنت لا تتدبر وأنت لا تستجيب لنداء الله عندما قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أم على قلوب أقفالها إذا التدبر هو الذي يمنحك المعرفة بالله والقرب من الله عز وجل ويقوم سلوكك تقويم السلوك يعني أنا مثلا أعلم أن الخمر حرام وملتزم ولكن عندما أدرك الكوارث الطبية التي يسببها الخمر سبعة أنواع من السرطان يسببها الخمر أمراض في الكبد في الجهاز الهضمي في الجملة العصبية يسببها الخمر مشاكل كثيرة جدا حتى ان الادمان على الخمر يدمر مناطق في الدماغ في منطقة الناصية ويجعلك لا تستطيع اتخاذ قرار بشكل صحيح يجعلك متهورا عندما اعلم ان الخمر يطور لدى من يشربه سلوكا عدوانيا عندما أعلم أن الخمر يؤذي الجنين ويؤذي الأم الحامل عندما أعلم أن كل أطباء الدنيا يقولون إذا أردت أن تعيش حياة صحية وآمنة امتنع تماما عن الخمر عندها إذا فتحت القرآن وقرأت قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انا وقتها اتذوق هذه الايه بطريقه مختلفه تماما. لم لم تعد القضيه حلال وحرام او افعل او لا تفعل، لا. اصبحت القضيه انني ادركت ان هذا الاله كم يحبني عندما منعني من شرب الخمر. كم هذا الاله يريد ان يرحمني ويريد لي الصحه والسعاده والحياه المطمئنه. كم هذا الاله يحبني انه يريد ان يمنع عني الشر، ان يمنع عني الالم والمرض وهذه المشاكل. اذا هنا اصبح اصبح فهمي للايه بهذه الطريقه عندما تدبرت هذه الايه، هذا هو التدبر ايها الاحبه. فعندما تدبرت وعلمت ما هي الحكمة من تحريم الخمر وما هي فوائد الامتناع عن الخمر مباشرة أنا أحمد الله تبارك وتعالى وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها هذه آية من آيات الله أن العلماء يكتشفون أسرار تحريم الخمر لماذا حرم الله الخمر وبالتالي أنا أصبحت أتذوق هذه الآية بطريقة أخرى إذا التدبر أخي الحبيب سوف يغير حياتك بالكامل فنحن نريد في هذا الشهر أن نتدبر ولو كل يوم آية كل يوم تدبر آية ولكن بتعمق يعني آية واحدة يمكن أن تمضي معها أيام حتى ليس يوم واحد النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج في الليل وينظر إلى السماء لساعات طويلة وهو ينظر ويتأمل النجوم والنبي أدرك أن هذه النجوم ملتهبة وحارقة ودرجة الحرارة فيها ملايين الدرجات المئوية كان ينظر إلى هذا الكون ويرى اللهيب والنيران الموجودة في هذه النجوم فيقول ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار يتذكر نيران جهنم فيسأل الله أن يقيه وينجيه ويبعده عن عذاب النار لاحظت التدبر إلى أين يقودك أخي الحبيب عندما تدرك أن الله عز وجل أكرمك أيها الإنسان ورفعك واعطاك حريه الاختيار <تصفيق> الانسان الالي هو عباره عن اله ميكانيكيه زائد برنامج كمبيوتر بكل بساطه هذا الانسان ترسم له مسار محدد فيسير وفقه ليس لديه اي قدره على اتخاذ القرار او حريه تماما مثل انسان سجين كبلته يأكل بوقت معين يسير بحركة معينة كل حياته سجن الله عز وجل أخرجك من هذا السجن سجن الموت كنت ميتا كنت مقيدا فأخرجك وأعطاك حرية الاختيار أنت عندما تريد أن تكرم إنسان تعطيه حرية الاختيار أنت عندما ابنك يكبر تعطيه مثلا المال وتعطيه امكانيات وتقول له تصرف انا الان اثق بك وبقراراتك فتعطيه وتترك له حريه الاختيار. آه انت اذا كان لديك مدير انت صاحب صاحب آه شركه ووضعت مدير كلما اعطيته صلاحيات اكثر وحرية اتخاذ قرار اكبر واكثر هذا دليل على انك تثق به اكثر لاحظ اخي الحبيب حرية الاختيار التي سماها القرآن الامانة اكرمنا الله بها لم يجعلنا مثل الحيوانات تسير بخط واحد فقط لا اعطاك حرية الاختيار وسخر لك الكون طيب أنا الآن عندما أقرأ آية في القرآن الله تعالى يقول فيها إن عرضنا الأمانة الأمانة هي الاختيار هي حرية التصرف حرية اتخاذ القرار إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا عندما تعلم أيها الإنسان أنك على الرغم من ظلمك وجهلك أنت حملت الأمانة والله أعانك عليها عندما أعلم أن الله بيّن لنا الطريق الصحيح أعلم أن الله يكرمني عندما أتفكر في هذه الآيات بهذه الطريقة عندما أتفكر بآيات الله سبحانه وتعالى سواء الكونية أو العلمية أو النفسية خذ مثلا قصة سيدنا يوسف يعني من القصص الرائعة التي أحبها حقيقة وأحب أن أتذكرها باستمرار أنت تستطيع أن تحفظ يعني أنا حفظت سورة يوسف وكانت من أوائل ما حفظت من القرآن وكان هناك صعوبة كبيرة في الحفظ أنت تعلم أن القرآن في إذا أردت أن تقرأه ولم يكن لديك خبرة سابقة بأسلوب القرآن تتعب في البداية فقط مؤقتا حتى تألف أسلوب القرآن يعني سورة يوسف أنا حفظتها مثلا خلال عشرة أيام أو أسبوعين أو شهر لنقول شهر حفظتها كقراءة عن ظهر قلب وهذا الكلام كان قبل أكثر من ثلاثين عاما أنا حتى الآن أقول لكم أيها الأحبة ثلاثين عاما وأنا لا يمر يوم إلا أتأمل في هذه السورة وحتى الآن أشعر أنني لا أفهم شيئا منها حتى الآن أشعر أنني لم أتدبر إلا واحد بالمليار منها على الرغم من أنني قرأتها مئات مرات واستمعت إليها ربما آلاف المرات. اشعر بان فيها اسرار وفيها عجائب وفيها كنوز وفيها معاني حقيقه لا لا تخطر على قلب انسان، ساعطيكم معنى بسيط ايها الاحبه. سيدنا يوسف كان في الجب وكان في آه يعني ظلمات الجب غيابات الجب غدر به اخوته وأخذ وأشتري بسبعه دراهم كما في بعض التفاسير وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين، طيب هذا الانسان الذي بنظر الناس لا قيمه له سيصبح بعد السنوات ملكا لأعظم دولة في ذلك الوقت أصبح ملكا على مصر ربي قد آتيتني من الملك لم يقل آتيتني الملك لأنه يعلم أن الملك لله تعالى آتيتني من الملك تأدبا مع الله مع أنه ملك ولكن يقول يا رب أعطيتني شيئا من الملك من بعض الملك ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين طيب هذا الذي يتحدث بهذه القوة وهو ملك ذات يوم كان الناس يستخفون به لدرجة أنه تم بيعه بدراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين طيب إذا أنا عندما يستخف الناس بي يجب أن أعلم أنني كمؤمن لي قيمة كبيرة عند الله ليس, ليس المهم أن الناس يستخفون أو يعطونك قيمة لا المهم ما هي قيمتك عند الله فهذه السورة تعزز الثقة بالنفس وبالله تعالى وتعطيني أمل كبير أنني مهما استخف الناس بي الآن يمكن أو أكيد أن الله سبحانه وتعالى إذا اتقيته سيرفعني طيب ما هو مفتاح التقوى ومفتاح أن يرفعني الله التقوى والصبر لذلك سيدنا يوسف عندما قالوا له إخوته على الرغم من أنهم عصبة يعني أشداء وأقوياء قالوا تالله لقد آثرك الله علينا ماذا قال لهم هذه قاعدة ذهبية أيها الأحبة يجب أن نطبقها في حياتنا قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين أنا هذه الآية أيها الأحبة يمكن أن أقرأها ألاف المرات وكل يوم اجد فيها شيء جديد. انه من يتقي ويصبر. ان تطبق التقوى والصبر في حياتك، ان تعيش مع سيدنا يوسف، تتخيل هذه القصه في دماغك كل يوم، تكون ماثله امامك. تكون وسيله تواسيك في هموم وظلمات ومشاكل هذا العصر. هذا هو التدبر الذي احدثكم عنه ايها الاحبه، لذلك باختصار ايها الاحبه اذا لم تتدبر القران لن تتذوق لذه الحياه او لذه العباده او لذه قراءه القران او لذه القرب من الله، اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بهذه المعلومات والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا